مجھے دس مارچ کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے سائفر کے بارے میں بتایا مجھے وہ جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو مجھے پورا یقین تھا کہ عمران خان صاحب ایسی ضرورت نہیں کر پائیں گے کہ امریکہ کو جواب دیں کیونکہ آج تک کوئی کر ہی نہیں پایا تھا پاکستان میں مجھے پورا یقین تھا یہ کیسے کرے گا کوئی نہیں کر سکا عمران خان بھی ایک پولیٹیشین ہے ایک پاکستانی ہے گوشت کا بنا ہوا آدمی ہے وہ نہیں کر پائے گا اس یقین کے ساتھ کہ وہ نہیں کر پائے گا میں نے پھر بھی اس سے ریکویسٹ کی میں نے کہا خان صاحب اس کا جواب ضرور دیجیے گا اگر آپ نے اس کا جواب نہ نہ دیا تو میرا بہت بڑا گلہ ہوگا آپ سے ورنہ آپ کو مجھے یہ بتانا نہیں چاہیے تھا اب مجھے کیونکہ یہ پتا چلا ہے کہ ہماری بےزتی کی ہے امریکہ نے تو ان کو جواب ضرور دیجیے گا چاہے آپ کی حکومت چلی جائے تو انہوں نے کہا میں جواب تو دوں गा. گا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جواب ضرور دوں گا جب میں وہاں سے نکلا تو میرے ساتھ رانا صاحب تھے وہ ادھر کھڑے ہوئے میں نے گاڑی میں بیٹھ کے رانا صاحب کو کہا میں نے کہا رانا صاحب اگر یہ عمران خان نے جواب دیا نا تو اس کی حکومت رہے گی نہیں لیکن جواب اس کو دینا چاہیے امیرکنس کو بھی پتہ چلے کہ ہم بھی انسان ہیں یار ہم بھی جیتے جاگتے لوگ ہیں ہم غلام نہیں ہیں اپنی اپنے دماغ سے ہم لوگ سوچتے ہیں اور میں نے اس وقت اپنے آپ سے یہ ایسا لگتا ہے مجھے پرومس میں نے کیا اس وقت کہ اگر اس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی نا تو وہ زیادتی نہیں ہونے دیں میں <تصفح> اس کے خلاف بولوں گا میں کے خلاف بولوں گا زیادتی نہیں ہونے دوں گا اگر اس نے جواب دیا اور اس نے جواب دے دیا عمران خان اب میرا نہ تو ان کی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے بہت سارے اختلافات ہیں میرے ابھی بھی ہیں آج بہت سارے سوالات ہیں میرے دماغ میں ان کے ایک نئے اناؤنسمنٹ کو لے کر کل میں نے ایک اختلاف کیا کہ آپ کو اے پی سی میں جانا چاہیے جتنے مرضی برے حالات ہوں کیونکہ وہ اے پی سی وہ بظاہر چلے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ کہہ تو یہی رہے ہیں نا کہ ملک کے لیے بلا رہے ہیں ان اختلافات کے باوجود اس معاملے کے اوپر جب سارا کا سارا پاکستان ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کھڑی تھی تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میں نے کیونکہ اپنے آپ سے پرومس کیا ہوا تھا کہ بھئی اگر یہ اس پہ ڈٹ گیا اور کھڑا ہو گیا اور اس کی حکومت گرا دی انہوں نے تو اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو جو دعاتتی ہوگی یا اس کی آواز دبانے کی جب کوشش ہوگی میں وہ آواز سناؤں گا بے بے بے بے بے میں بطور صافی یہی کر سکتا ہوں نا اور پھر میں نے دیکھا کہ 95% میڈیا بھی ادھر چلا گیا وہ سارے وہی کرنا شروع ہو گئے میری یہ صرف میرے ملک کا معاملہ ہے میرا نہیں ہے میرا اپنا معاملہ ہوگا میں بڑے آرام سے سرنڈر کر دوں گا میں تو لڑائی کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں میں تو جھگڑے والا بندہ ہی نہیں ہوں یہاں بہت سارے لوگ گواہ ہیں لین دین کے معاملے میں ہمیشہ میرے گھر والے مجھے ہمیشہ سے لین دین کے معاملے میں کوئی بھی بات جب ہو رہی ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر فیصلہ ہو رہا مجھے اٹھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ چھوڑ کے اٹھ جائے گا ملنگ. ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی میں بیٹھتا ہوں تو میں سارا کچھ ہار کے اٹھ جاتا ہوں مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا وہ اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ میرا نہیں ہے میں ہر جگہ سرنڈر کر دیتا ہوں اپنے ذاتی معاملے میں یعنی میرے ملک کے معاملے میں میں نہیں کر سکتا ہوں سرنڈر نہ میں کروں گا یا میں کیسے کر دوں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب یہ سائیوال کا ایک گاؤں لے لیں وہاں کا عام آپ ایک چھوٹا سا کسی کسان کا بچہ لے لیں آپ وہ پل کے بڑا ہوتا ہے نا پچیس تیس سال کی عمر میں اگر کوئی ایس ایچ او یا کوئی اے ایس آئی اس کی زمین پہ قبضہ کر دے رہا وہ قبضہ نہیں چھوڑا سکتا اور ایک وقت آتا ہے وہ ہار مان لیتا ہے کہ یار میں لے ہی نہیں سکتا دفاع کرو کیا ہو گیا یہی نارمل آدمی ہے یہی نارمل آدمی اگر آپ اٹھارہ سال ستارہ سال کی عمر میں فوج میں بھرتی کروا دیں اور یہ بندہ پچیس سے تیس سال کی عمر میں جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو تو یہ اپنے سے دس گنا بڑے دشمن سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کیوں ذمہ داری بالکل صحیح ذمہ داری وہ اپنا سارا کچھ ہارنے کے لیے تیار تھا اس وجہ سے کہ یار میری زندگی بچ جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور زمین دے دے گا یا میں اور کچھ کر لوں گا لیکن وہی آدمی جب ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بارڈر پہ جا کے کھڑا ہوا ہے پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اور یہ اس کو ملے بھی کچھ نہیں啊 کیونکہ بات اب اس کے ملک کی ہے۔ یار yes. جب تم لوگ ایسے سوچ سکتے ہو تو میں ایسے کیوں نہ سوچوں۔ کاپی yes. رائٹ تو نہیں ہے ملک کا تمہارے پاس کہ تم نے اس کا بڑا سوچنا ہے۔ میں yes. اپنی جگہ پہ رہ کے میرے ملک کی لڑائی میں اپنے طریقے سے لڑوں گا۔ yes. اور مجھے جہاں لگے گا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے تو میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں yes. یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا کبھی میرے ساتھ ذاتی ہو تو میرے پاس چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے yes. <coughs> کیسے میں اپنا حق چھوڑتا ہوں آپ کے حق میں۔ मैं छोड़ दूंगा लेकिन जब मेरे मुल्क का मामला होगा एक इंच पीछे नहीं हटूंगा और एक इंच आगे आने नहीं दूंगा